يا فكر حضر لجزيلات الاوزان نايف تخرج وارتقال الطويله يا هلي وناس باركوا لبل الحان مبروك يا فخر الاهل والقبيله ناجح تخرج يا زان الفرح زان يالفعول كل ابوها جزيلة يا يلي يفعو لكل أبوها جزيلة بالعزم والإصرار كل التعبهان دام شهادة و تخرج حصيرها